ہمیں بھی جو آئی ٹی پوری دنیا میں آیا ہے ہمیں اس کو پاکستان میں لانا چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ای e کامرس کو ہمیں کیونکہ نوکریاں اب جو ہماری فالٹرنگ اکانومی اس وقت اس وقت ہم نوکریاں جنریٹ نہیں کر سکتے لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپس پہ اپنے کمپیوٹرس پہ لوگ بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ بہت کما سکتے ہیں ہزار ہزار دو دو ہزار ڈالرز مہینے کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں ان لوگوں کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دینا ان لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا ان